Там, говорять, дуже багато цвітів. Почалися взриви. Ми впали можливо, вдома. Я кажу, 20 читай молитву, і вона це читала, вона пам'ять була хороша. Ти молилася, так? Угу. Так, яку молитву ти читала? Очі наші. Ми йшли і ці різкі взриви вгорі. От. Ми попадали під дом, воно все там зривалося, ну, страхіття, що зробилося, перестало. Ми ж далі, далі передвигатися, побігли далі, ну, якби недалеко ми забігли, двоє мужчин стояло, один з яких сказав, падайте, бігом під стіночку, і ми, я вже говорила, буквою «Г» будинок, я сідаю, потім Софійка за мною, я її накриваю перед Софійкою моя сестра і далі той мужчина. Ви дитину собою закрила. Так, тільки оця ліва сторона, виходить, у нас відкрита була. Ну, як, як могла, а так її накрила, добре, що Коли це все прикрутилося, сестра моя голову піднімає, каже, що це таке. Софійки з голови фонтаном кров'є. Розкажи мені, що ти любиш найбільше робити? Малювати. А що ти любиш малювати? Україну. А чому? Не знаю. Може, ти любиш Україну? Угу. Це е як в цій пісні. Ой, Лузі, коли на ковин. це одно на коні. Ой, Бо мама не дочухає. Щось покривайте покриття. Трошечки, трошечки, трошечки, це оце ну, це калина, щоб ви розуміли, це прапор України. Так. Я глянула на неї, на доцю, в неї кров дійсно. Ну, я ж я ж не буду сидіти і роздивлятися, я її закрила, і в неї вже очі закривалися, і ротик відкривався, і вона їх безсознання втрачала. І я ось цим хлопцем кричала «Бистренько, бистренько, сама не можу бігти, ноги волочаться». І вже в лікарні кричу «спасіть мою дитину, будь ласка». Я не знаю, що там така в мене паніка була, шок, і все в місті. От. Коли вже вийшли, сказали, що вона в комі вона в комі була два дні. Шапка сюди підползла і ось, бачите, край, щоб вам видно було. Ось. Через цю дірку край? Так, воно ранило їй. Ну, Я спочатку не могла. Я вже зрозуміла, як це могло трапитись. Ну, Я її тримала, щоб кромний цей... Тому, може, вона якби, звернулася швидше, ніж не сильно. Все, вуаля. Це вуаля. Це вуаля. Це вуаля. Це вуаля. Це вуаля. Це вуаля. Це Схожий момент коли вона втіряє сознання, в комі лежить. І на землю оп'ячеш у нас пускається там. Це ще до війни було знято, так? Ні? Це до війни, це до каніку... На канікули вона йшла, ми це вилежили. А про що вона розповідала в інстаграмі в своєму області? Більше тут якби празників, поздоров... оздоровлення. Уламок цього вибухового, вибухового предмету застряг аж практично в задній черепній ямці. Тобто, прийшов через весь мозок і прийшов через так звані серединні структури або стовбор головного мозку. В такій ситуації більшість пацієнтів взагалі не виживають, а якщо і виживають, то залишаються в так званому вегетативному статусі. Тобто, не можуть... Контактувати з оточуючим світом о просто ну, функціонують та її годують, за ними доглядають, а вона може повністю розмовляти, контактувати. В неї є невеличка, незначна слабкість в правій руці і правій нозі, але в з тою травмою, яку вона отримала, це насправді чудо. the things that you need to do yes. more uh, with how a, big low, is this piece progress, how yeah? big is this piece of metal in her brain потім дурней нічого не знав такий лихий як сатана україна потрібна йому україна потрібна ось цьому тупиці і хитре воно неначе лисиця щоб здохло воно і його не бачить люди в маріуполі без виїздів сидять плачуть але ми сильні ми переможемо Бо ця сволота нічого не може, ні думати, ні бачити, це тільки одне може значити – слава Україні, героям слава, слава нації, С сповна, тут вона трошки не дописала, сповна заробить російська федерація, ну такий. Це вона вже після обстрілів написала? Це коли ми все більші були, коли це все ж почалося, ми щодня в переживанні. Софійка, розкажи, як ти себе почуваєш? Вже краще? Так. Да. Софійка, ти знаєш, що сталося з тобою? Так. Да. Яке в тебе було одне бажання, ти казала? В Одесі ще. Щоб не було війни. Далі, я бажаю, я бажаю. і молодець